Morjes. Puhutaan tällä viikolla futixesta ja erityisesti tuosta Study Derbystä, joka pelattiin alkuviikosta maanantaina. Ja siinähän äh, semmoinen sivujuonne oli, että HJK voitti peliin 2.1, koska kaikki kiinnostus ja otsikot oli siinä, mitä tapahtui siellä yleisön puolella. Eli vähän huliinoinniksihan se riistäytyi. Äh, siinä itse en ollut paikalla siellä ottelussa, olin työvuorossa, mutta, mutta siis äh, se huina lähti ilmeisesti siitä, että edellisellä viikolla niin IFK on joku. Kannattajaryhmä tai joku kuitenkin tämmönen, en tiedä voiko niitä kannattajaksi sanoa vai mitäpä huligaaneja lienevätkään, niin oli käyneet HJKn banderollin varastamassa. Ja nyt sitten tämä banderolli löytyi sieltä IFKn kannattajapäätöstä ja nehän pyrki sytyttämään tuleen tämä banderollin sillä katsomossa mikä on tietysti aivan aivovammasta toimintaa ja toisekseen niin kuin kannattajakulttuurissa sellainen ultimaattinen pyhäihäväistys eli hieman samaa kuin äh, valtion lipuun polttaminen niin kuin siinä ajattelumaailmassa rinnastuu siihen ja no se sitten on Toki ymmärrettävää, että siinä HJK-päädyssä, niin oltiin tästä hyvin tuohtuneita. Mutta sitten se, mitä minä en ymmärrä, on se, että sieltä ilmesty tällaisia täysin musti pukeutuneita commando-pipoisia ja jotakin nuoria miehiä, jotka potkasi sen aidan kentän vierestä. Nurin ja niinkun hetken aikaa se näytti aika helvetin uhkaavalta se tilanne, että sieltä niin tällaiset kommantopipoiset gangsterit niinku rynnii kentälle ja järjestyksen valvojat on vastassa, että nyt piestään nämä ja juostaan tuonne toiseen päätyy tappelemaan, mikä on niin aivan typerä ajatus ottaa huomioon se, että poliisi poliisin jouharyhmä oli siellä keskiympyrässä koirien kanssa odottelemassa. Niin mitähän he sitten niin kuin, luulivat saavuttamaan sitten tällä. En tiedä. Mutta no, joka tapauksessa nämä Commando Pipo-pellet sitten niin tajuusi sen realiteetin, että siinä on ensinnäkin parikymmentä järkkäriä vastassa. Että joo. Ei, ei varmaan kannata lähteä rynnimään siihen. Tai jos rynnitäänkin ja joku siitä läpi pääsee, niin sitten on poliisit, jotka osuttaa koiran kimppuun ensimmäisenä. Ja sitten jos siitä pääsee, niin sitten varmaan ampuu sen siihen saatanaan kentälle. Niin kyllä tota sitten niinku... Jotakin järje juoksua kuitenkin oli, että luopuvat tästä aikeesta ja palasivat sinne katsomaan kiltisti. Mutta se on niin kuin jotenkin aivan käsittämätöntä tuo touhu. Se on siis aivan oikeutettua, että HJK-pääty on vihainen siitä, että heidän Banderolli pöllitään, joka on rikos itsessään ja sitten tuota, sen polttaminen, joka on kannattajakulttuurin pyhäihäväistys ja muutenkin se IFK fanien toiminta niin vuosien mittaan niin on aika typerää ollut. Niin ei siinä silleen mitään ihmeellistä, että tuommoinen ärsyttää ja suututtaa. Mutta se, että lähdetään rynnimään kommentopipoissa kohti kenttää, niin se ei kyllä niinku asiaa edistä. No, tämä on silleen tosi jotenkin mm, hankalaa asia itselle, kun tälleen vähän niinku kumpaakin näkökantaa ymmärrän, että joskus on itsekin ollut siellä, lupipäätyssä pomppimassa ja menossa mukana ja ymmärrän niin kun kannattajakulttuurin ja pidän niin kun tosi siistinä asiana, että Suomessakin on, tota, on kulkueita ja on banderolleja ja, ja tota, sitten joku soihtuki yleisössä sitä niin pidä maailman suurimpana rikoksena mutta sitten taas se toinen puoli, että kun itsekin niin kuin toimin järjestyksen valvojana ja tuttuja, ketkä siellä on sinissä otteluissa töissäkin järkkäreinä, niin eihän tämä niin kuin tuommoinen touhu palvele oikein ketään. Että Aika, aika kaksijakoiset fiilikset, mutta nyt ehkä hyvä uutinen on se, että IFK on pelillisesti niin umpisurkea ollut koko kauden, että lähes varmuudella putoavat peikkausliikasta pois kauden päätteeksi, ellei tule jotakin aivan uskomatonta loppukauden rypistystä, johon en jaksa uskoa, kun koko joukkue on yhden pelin kauden aikana voittanut ja nyt pitäisi viimeisistä viidestä tai kuudesta pelistä niin voittaa useampi niin on vaikea nähdä, että tämä niinku, toteutus. niin se on kyllä ihan varmasti hyvä juttu, että tulee taukoa näihin derbyihin tähän hän nyt oli ladattu näitä Odotuksia ja jännitteitä just sen takia, kun oli jo ennakkoon tiedossa, että luultavasti on viimeinen useampaan vuoteen, ellei sitten IFK pystyisi heti takaisin nousemaan, joka ei ehkä ole todennäköistä ottaen seuran taloushuoletkin huomioon. Mutta se on, on niinku tää kannattajakulttuuri, niin hieman kakspiippunen juttu, että ilman muuta se laulaminen ja banderollit ja soihdutkin ihan ok minun mielestä niitä osaavaa käyttää vastuullisesti, niin tota se kaikki on Positiivista, että otteluissa on tunnelmaa ja siihen niin suhtaututaan tunteella, mutta tuo ei niin kuulu putismatseihin millään tapaa. Että ne tyypit, tietty osa, niin ei niitä voi niin kannattajaksi kutsua. Että se on eri asia sitten, että jos halutaan vaan niin lähteä tappelemaan sinne, niin se on niin se on katuväkivaltaa ihan puhtaasti, ei mitään muuta. Mutta joo, no mutta ehkä parempi siis keskittyä mitään niin tapahtuu kentän puolella ja HJK aloitti Eurooppa-liigan pelasiivat torstaina Real Betisia vastaan. Ja tota Takkihan siitä tuli niinku olettaa saattoikin, kun vaikka katsoo niitä seurojen pelaajabutiettejä, niin onhan siinä valtavaa eroa. Ja, mutta tota, ihan positiivinen esitys sille, että ei, ei niin tarvinnut sillä tapaa hävetä sitä, että oli niinku HJ kollakin paikkansa ja se vaan se tasoero sitten lopulta osoittautui liian isoksi. Ja muutama matsi tässä nyt syksy aikana on tarkoitus käydä kattoa HJK ja Huuhkajie-pelejä. Ja mielenkiintoinen kauden lopetus saadaan näin niinku urheilulliselta näkökannalta. Mutta Tämmöiset mietteet nyt tähän sunnuntaihin, niin kiitokset katsomisesta. Palataan ensi viikolla. Moikka!